و <سؤال> منڈو سو چین سو خاندانوں میں باقاعدہ سلسلہ نبی, بھی نبی, بھی نبی, بھی نبی ایسے حضرت اور پھر اسے اس کے بعد حضرت اسماعیل حضرت اسحار سے حضرت یاقوب پیدا ہوئے پھر آگے اپنا بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے بنے اور نبوبت سے اللہ رب العزت نے مختلف شخصیار کو سرفراز فرمایا اور اس کے بعد حضرت اسماعیل السلام کا بھی ایک نبوبت کا آگے کا سلسلہ چلا اور سوریہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ہی ہیں تو اللہ رکت نے ان کو بڑی برکت سے نوازا ہے اللہ رب العزت ہے اور ان کو کامیابی سے آج بھی جو ان کے کرام کے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہے اللہ اس کو بھی عزت عطا فرماتا ہے نبی اور نبی کے ماننے والے اللہ تعالیٰ ہاں نے اپنی, اپنی آخت بہتر کرے گا یا برباد کرے گا وضاحت اپنا بڑی چیز ہو اور میں لوگوں کو بات سنا لیتا ہوں میں لوگوں کو برگلا لیتا ہوں میں لوگوں کو پھنسرا لیتا ہوں لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے لوگ ہیں اب انبیاء کرام کہ رام آگے ان کی اولادوں میں سے بھی کئی ایسے نافرمان تھے کئی بڑے خبردار تھے اور کئی نبی در نبی سلسلہ چلائے اور یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے باپ نبی ہے بیٹا نا ہے ساری زندگی یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے اللہ کے ہدائب کو جس کو چاہے نواز دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن ہمیں یہ بات یہ سبق پہلے باندھ لینا چاہیے کہ صرف نسبت سے بات نہیں پڑھتی اگر نسبت سے یہ سلسلہ ہی اگر چلتا تو پھر کتنے آپ خان, کے خاندان کے ابو ہے اور اسی طرح نبی صلی اللہ نے تعلق کے بارے میں کیا فرمایا تھا آپ سب جانتے ہیں یہ اشارہ کرنا مقصود ہے ایمان قبول کرو اور اس کے بعد پھر عمل, عمل سے زندگی بند دییا نبی. اس لیے صرف یہ سمجھ لینا کہ ہمارا قبیلے سے تعلق ایسے بات نہیں بنے گی بات بنے گی نیک اعمال سے جو ظلم کرے گا اپنے جان پر ہے اب ان اللہ نے ان نبیوں کا اسحار اسلام ابراہیم علیہ السلام حضرت اسبائیل علیہ السلام آگے ان کے بیٹے حضرت بنائی اسحار کے بیٹے کیا ہو اور پھر نقوبت کے لئے جتنے سوصلے آگے چلے ہیں ان میں کئی فرمبردار ہے کئی نام فرمان عطا رب علیہ السلام ہے یہ ایک نظام ہے ملکت اور البتہ منن کا ہم نے انسان کیا حلا بوسرا السلام پر ہم نے احسان کیا. احسان اور جو ان پر ایمان رکھنے والے تھے اور ہم نے ان کی مدد کی مکان چناچے غلطہ حاصل کرنے والے اللہ رب العزت کی مدد بھی ایسے لوگوں کے ساتھ سامنے آپ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کے محبت رکھنے والے ہوں اور اس کی توہید کے معاملے میں غیرت مند ہو اور ہم بی آئی کے کو اسی لیے اللہ رب العزت نے کرام کو بھی اور ان پر مار لانے والوں کو بھی کامیاب فرمایا اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم ام بی آئی کے رام کے مشق کے ساتھ مخلص ہو جائیں ببا علیہ